السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شقه متفرقة من البطرة رحمة عزيز. دور سابع ومقرة مدخل شيجو. واثنين مقصة مصباحة. الشقة مسحية همتين متر. متفرّج هم عليها سوا. نبدأ باول. ميزة الريسبشن على الشارع. زي ما احنا شايفين حتى الشمس داخله. فيه هنا مفتوح مش مجروح ده معنا الرز بعد كده بنلاقي جزء هو باب اللي مكان الغرف نخش هنا الطرقه بتاعت التوزيع او اوضه من اللي هي في وشها نحط الشارع فيها تكييف بعد كدة نخليها على طبعا هي ميزة ان هي في سنتر كويس جدا ورايبه لوسط البلد نرجع للطرقة تاني عندنا هنا الأوضة الثالثة طبعا للأسف الحمام هنا ظلمة شوية مفهوش نور لمبة بس محروق بس ده حمام كبير وفي بانيو وتواليت الأوضة دي فيها تكييف احنا عندنا هنا الطرقة فيها تلات دور وحمام على علينا الشمال حمام الضيوف واللي بعد كده هنا المطبخ وفي الغاز نرجع هنا من الطرقة تاني ولينا باب من المطبخ بيودي من ناحية باب الشقة بحيث انه ما يكرهش انه من ناحية الباب. اعلمكم الفيديو وانتشتركوا في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بيصلك كل جديد. واللايك على ما نقدر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.